Om jeg var i tvil om å ta etter- og videreutdanning? Ja, det var jeg. Jeg var jo usikker på om detta her ville gå ut over jobben min. Og om det ville gå ut over familielivet og den aksepten som man er helt avhengig av å ha. Men når jeg da så at etter- og videreutdanningen som så bra inn i forbindelse med den jobben og den yrkeshverdagen jeg stod overfor, så ble det aldri noe problem. Det ble ikke noen konflikt. I stedet for å være ressurskrevende og tappende, så var det noe som ga meg mer engasjement og mer interesse, og mer faglig guts til å på gå in i nye utfordringer og Se jobben på en ny måte. En endte med å gjøre en master, og har virkelig ikke andret på det en eneste dag, og jeg er veldig fornøyd med å ha fått gjennomført det.